وفرحة الجدة تعدت للخيال جوزاء تفرح بحفدها وتزين واقبلوا مني هدى بنت الرجال هالشعر لعيونكم يا الغالين ولجلع السفد ويربي ثلجلال يحفظه من شر كل الحاسدين يحفظه من شر كل الحاسدين ويتربى